треба думати, що проти нас слабкий ворог. це не тому, що вони такі слабкі, це тому, що ми такі сильні. Російська імперська ідентичність, вони ж нас вважали, що ми фейк, а виявилося, що вони фейк. Відмовитися від цієї ідеології вони не можуть, тому що для них відмови від цієї ідеології тоді діставити питання а взагалі навіщо це все. Вважаю, передчасними розмови про те, що буде після перемоги, що дуже не люблю на цю тему говорити. Нам ще до цієї перемоги треба дійти. Там реально від... от там реально відбувся масовий геноцид. Там просто вбито було сотні тисяч людей. Поки існує імперія, ще раз кажу, нічого не зміниться, буде війна, вони будуть все одно на нас нападати, тому що це сутність імперії, імперія не може діяти по-іншому. Звал Росії почнеться тоді, коли вони е скажуть, що наш цар Слабак. У цивільному житті політик, двічі народний депутат України, зараз лейтенант Національної гвардії України, начальник секції С-1 3 батальйону «Свобода», 4-ї бригади Національної гвардії. Ви з весни 2004 року в 17 років долучилися до ВО «Свобода», навіть до настання повноліття. На ваші переконання вплинули погляди батька видатного кінорежисера? Безумовно, напевно, визначальним чином вплинули погляди батька. Але це, в принципі, було логічно, тому що все життя мене цікавила саме політика, самого дитинства. Uh, коли там більшість дітей дивилися мультики я дивився новини Мені все було цікаво улюблений предмет в школі історія uh, тому це було для мене очевидно що я хочу десь в цій сфері себе реалізовувати і не просто в цій сфері абстрактно а саме в сфері от українського патріотизму в інтересах України тому uh, коли так от склалися обставини що ще будучи наприкінці школи в 11 класі я отримав можливість долучитися вже до якоїсь політичної діяльності я одразу це зробив ну і отак вийшло що вже виходить скільки там майже 20 років так чи інакше ну не 20 но, там, 19 так чи інакше причетний до свободи і взагалі до патріотичного руху назовемо це так а чому саме свобода Ну, тому що знову ж таки мене цікавило просто абстрактно якась політична діяльність я завжди усвідомлював себе там не знаю років напевно вже з 14 саме як українського націоналіста і я тільки шукав якоїсь можливості реалізації саме в націоналістичній організації а, ну і плюс так сталося що це е, якраз тоді е, свобода була Ну, тоді ще не дуже відомою партією але знову ж таки, мене це абсолютно тоді не цікавило просто була можливість долучитися до організації націоналістичної і власне я цим цією нагодою скористався коли почалася повномасштабна війна було зрозуміло що так чи інакше рано чи пізно це трапнеться всіх ну абсолютно всіх і якщо ти дорослий здоровий чоловік то в принципі так чи інакше ти будеш воювати Ну хтось раніше хтось пізніше але це ми розуміємо що це війна тотальна це війна за саме існування українців за існування нашої нації за існування взагалі нашої країни і в цій війні ну, неможливо якби просто десь відсидітися сховатися там ну, можливо для когось це варіант Ну для мене це точно не буде і тому це усвідомлення воно було в принципі одразу і спочатку коли ми були як добровольче формування перші там місяці війни особливо тоді коли були бої навколо Києва то ну вже тоді я долучився а взагалі коли вже мова йде про мою офіційну мобілізацію до армії то це відбулося на початку липня минулого року ну тому що це божевілля з точки зору будь-якої військової стратегії взагалі це повне нерозуміння москалями, хто такі українці що таке Україна ну тобто вони ж живуть в своєму світі в якому України не існує в якому Україна це фейк що це взагалі не країна ну це власне їх ідеологія Русський мір вона ж не передбачає існування України українців як окремого народу і вони були повністю і досі в принципі лишаються поглинуті своєю ідеологією яка не передбачає українців як суб'єкта якогось так Тобто вони вважають що українці це просто якісь неправильні росіяни яких там обманули пропагандою там вони забули що вони росіяни і от і вони тепер думають що вони українці тільки може от одразу достатньо щоб з'явилася російська армія і зразу всі українці скажуть Ну все нарешті от російська армія все ми от Україна для нас не важлива, ми от хочемо бути з Росією і так далі І це був власне план їхній ну він божевільний він ідіотичний але він виходить з їхньої ідеології відмовитися від цієї ідеології вони не можуть тому що для них відмовитися від ідеології тоді ставить питання а взагалі навіщо це все навіщо ця війна навіщо ці жертви для чого ви руйнуєте що ви робите тобто не можуть відмовитися від ідеології бо якщо забрати ідеологію там нічого не залишається а ідеологія абсолютно хибна і вони змушені якби за неї триматися ну безкінечно і тому цей план він виходив якраз з цієї ідеології тобто очевидно що були люди в тому числі там серед російської агентури в Україні там які їм вливали в уха щось подібне е яких вони яким вони платили гроші роками десятиліттями там ну, як умовному Медведчуку так який тут намагався а, створити якусь проросійську силу і так далі я думаю що от такий умовний Мідвічук він казав Путіну що ну так ну, все готово тільки треба от трошечки натиснути і все само собою розсипеться. Тобто це ж не був військовий план. Тобто вони ж не збиралися, от, що вони вступлять в справжню війну. Вони думали, що це буде щось на кшталт дійсно якоїсь спецоперації, коли вони там за тиждень, за два тижні повністю візьмуть всю Україну під контроль. А, ну а вийшло все зовсім навпаки, ну, тому що власне вони стикнулися з реальністю, реальністю того, що українці є окремою незалежною нацією більше того українці є нацією надзвичайно сильною вольовою, яка не здається яка не пасує яка приймає виклик яка, яка б'ється і в цьому плані до речі теж треба сказати що я впевнений далеко не кожна країна і далеко не кожен народ так би міг ем, ну так сміливо дивитися в очі ворогу і приймати цей виклик тому що насправді ну я думаю що українці в цьому плані взагалі чемпіони тобто тому що ну не треба думати що проти нас слабкий ворог тобто це ж знаєте є оці дві крайності одна крайність, що там все пропало вони там нас переможуть і так далі Ну це така історична зрадофільська позиція яку Ну і Росія зрозуміла теж там пропаганді своїй намагається нам навязати з іншого боку є позиція такого диванного шапкозакидальництва та там дебіли мобіки там взагалі ніхто там не може воювати ми там їх за одною лівою чого там ще досі ми не відвоювали всі території що так повільно все давайте вже нарешті там коли парад в Володівостокі і так далі ну це ж теж якби ну якби інша крайність тобто ми воюємо з дуже сильним ворогом і те що ми його перемагаємо те що він втрачає тут величезну кількість своїх солдат те що вони гинуть тут і так далі це не тому, що вони такі слабкі, це тому, що ми такі сильні, і якщо б умовно кажучи, уявити собі, що Росія, отак як вони навалилися на нас, вони би навалилися на якусь іншу країну, навіть співмірно з Україною по території населенню, я далеко не впевнений, що ця країна, навіть маючи краще озброєння, особливо на початку війни, е могла би Росію зупинити. Ну українці вже вже це зробили, поламавши ці плани Путіна там на швидку перемогу. Це було зрозуміло ще рік назад. Ну, по-різному, звичайно, що це абсолютно інші умови, я думаю, це стосується всіх українців, ну, всіх, все життя вже тепер назавжди буде розділено на до і після. Для нас війна не почалась в 22-му році, тому що свобода була залучена в процеси воєнні ще з 14-го року, і в нас дуже багато партійців прийшли через бойові дії ще з 14 року добровольці в різних підрозділах, в тій же в Збройних силах і так далі. І, власне, ці люди з бойовим досвідом стали основою і нашого батальйону, якраз ті, хто воював з 14 року, як, наприклад, наш комбат Петро Кузик, який був добровольцем ще з тих часів, і він мав військовий досвід ще з тих часів тобто для нас не, немає такого що от було мирне життя і тут війна для нас було зрозуміло що війна йде вже 9 ну, на той момент 8 років так зараз вже 9 років але дійсно те що почалося в лютому минулого року це був такий перехід на зовсім інший рівень це дійсно повномасштабне вторгнення повномасштабна війна і е, тотальна війна і дійсно в житті кожного українця вже тепер буде чітко цей поділ на до і після і так само цей поділ є і в мене звичайно і я розумію що за цей там більше ніж рік ну дуже багато чого змінилося і я змінився і люди навколо мене змінилися і країна змінилася і ну все змінилося тобто все змінилося ми опинилися в нових умовах треба опановувати нові знання нові навички ти здобуваєш досвід який ти ніколи в житті не здобував ти опановуєш якісь речі якими ти ніколи раніше не займався ти психологічно змінюєшся тому да змінило дуже сильно я не готовий зараз дуже глибоко рефлексувати себе самого тому що я вважаю що це просто передчасно от коли ми переможемо тоді ми будемо займатися рефлексіями ми будемо думати що в нас змінилося які ми стали де у нас щось всередині вмерло де у нас щось з'явилося нове Зараз про це думати причасно. Зараз треба всі свої сили, ресурси, в тому числі психологічні ресурси, кидати на досягнення перемоги. А от коли переможемо, настане час для роздумів, рефлексій, походів до психоаналітика і так далі. І тому Звичайно, що дуже багато нового, дуже багато того, що ти маєш опановувати дуже швидко, ніхто не має часу на розкачку, робити треба всього дуже багато, дуже швидко але я не хочу говорити що мені якось дуже складно по-перше тому що я не вважаю що мені дуже складно тому що я вважаю що ну я все-таки теж маю якийсь життєвий досвід якісь навички я в принципі вважаю що можу ефективно виконувати багато різних задач а по-друге ну я знаю точно що є багато людей яким набагато складніше в усіх сенсах тому я якось себе тут не виділяю я знаходжуся зараз ну, там де маю знаходитися Uh, і я вважаю, і мені дуже комфортно в цьому плані тобто мені може бути там некомфортно з точки зору там місць де я перебуваю ну тому що війна це не курорт і все решта але я внутрішньо морально комфортно тому що я на своєму місці якби я зараз ну там не знаю не займався би цим якби я зараз не був у війську мені було б тоді некомфортно я би відчував якусь ну що я не залучений настільки наскільки я можу до наближення перемоги Тому внутрішньо в мене зараз спокій і гармонія найтяжчі дні завжди пов'язані з втратами М -м коли гинуть побратими, це неймовірно важко особливо коли ти цих людей е знав е і коли ви добре були знайомі це дуже важко тобто це прям може вибити з колеги Тобто, і такі дні, на жаль, були. Я не можу сказати, що якийсь один день був. Ну, напевно, можна сказати, що да був один день дуже важкий. І було таких днів декілька от, прям дуже важких. Саме тоді, коли підрозділ ніс втрати, коли гинули хлопці, і хлопців, яких ти знав, з кимось я був знайомий дуже давно, ну, тобто ми були з ними там більше десяти років. А були люди, з якими я познайомився вже на цій війні, але коли вони гинули, було відчуття дуже сильне, емоційне. Тобто це і сум, і, і людь, і бажання помститися, і відчуття порожнечі внутрішньої. Але ще раз скажу: ми зараз не маємо права на це. Ми не маємо права на проявлення дуже гострих емоцій це неминуче ми не зможемо себе як роботи контролювати коли він, там друг ти не можеш не зважати на це але ми маємо продовжувати стиснути зуби і продовжувати справу ми не можемо зупинитися тобто в тому числі зара... і не в тому числі а вперше за все заради хлопців які загинули от щоб їхня смерть не була даремною. ми маємо перемогти вже тепер заради них вперше за все і потім будемо ходити по всім цвинтарям потім будемо віддавати шану і зараз віддаємо але тепер це вже на все життя тобто ми маємо пам'ятати наших побратимів бойових які пішли на війну розуміючи що вони можуть загинути і вони віддали найцінніше що у них було своє єдине життя заради України заради всіх нас і про них мають пам'ятати не тільки от їх побратими їх сучасники вони мають бути вписані золотими літерами в історію України їх мають пам'ятати всі наступні покоління як тих людей заради яких всі будуть жити далі але це дуже важко це дуже важко інколи треба себе прям брати в руки щоб продовжити що вас підтримує в такі складні моменти емоційні лють на ворога як би це не звучало але це теж ресурс я завжди кажу от коли вам стає нестерпно важко коли вам стає дуже погано коли вас накриває депресія коли вам здається що ви вже не витягуєте просто відчуйте оте відчуття люті до ворога який прийшов і просто хоче вас всіх знищити це перш за все по-друге це все-таки побратими які поруч кожен має думати не тільки про себе і про кожного хто навколо нього це основа Армія, батальйон, бригада, що завгодно. Да, це колектив. Тут який б ну, ти не був би там індивідуальність, ти тут в колективі, і ти маєш розуміти, що поруч з тобою люди, життя твоє залежить від них, а їхнє життя залежить від тебе. Ви разом, ви працюєте як одна команда. Якщо ви починаєте думати тільки про себе, все це кінець. І тому, якщо бачиш, що побратиму важко, підтримай його. І побратим тебе підтримує. мені знаєте мені доволі складно це сформулювати тому що коли ти уже сам маєш який-не-який який військовий досвід і коли ти сам уже побував десь в зоні бойових дій щось бачив і так далі то ти зовсім по-іншому це сприймаєш я дуже добре розумію відчуття військових які наприклад повертаються там на ротацію в тил або їдуть на вихідні або ще щось і часто вони бачать якісь речі які їм не подобаються у них виникають якісь конфлікти інколи і так далі але цивільним я можу тільки сказати одне безумовна повага до військового і розуміння розуміння того що людина інколи ну ви не знаєте навіть до кінця що людина пережила яка перед вами стоїть тому зважайте на це і цивільним напевно і не треба от ті хто я маю на увазі от е, тим людям які е, ну скажімо так вони не не будуть е, ну, я маю на увазі там жінок дітей та там їм не треба знати деяких речей їм не треба це все відчувати дай Бог що вони цього всього не відчували на собі в тому числі заради цього військові борються щоб у них було спокійне життя наскільки це можливо в нинішніх умовах тому що з розумінням ставитися треба до військових, з повагою розумінням. Я сподіваюся, що не пройде, дуже хочеться, щоб не пройшла подовше. Я розумію, ну насправді я розумію, що всі люди, які вже от були, всі українці, починаючи там з трьохрічних дітей, хто застав то, що зараз відбувається, вони вже, ну у них це все вже на рівні ДНК єдине що треба просто розуміти що це не в тому плані що ми маємо перетворитися на нашого ворога там його там жорстокості і садизмі якомусь і так далі ні але це просто означає що треба пам'ятати що ну висновки зробити з війни висновки тобто щоб не було знову так що пройдуть роки і виявиться що знову ми там не тим займалися знову у нас якісь там ворожа агентура у владі якась там в парламенті що ми там не можемо дати собі раду з якимись пройдисвітами там які знищують нашу країну знищують армію там і так далі от щоб так не сталося нам треба е, ну дуже серйозно потім пам'ятати все що відбулося але ще раз скажу я е, зараз настільки вважаю передчасними розмови про те що буде після перемоги що дуже не люблю на цю тему говорити нам ще до цієї перемоги треба дійти нам ще треба цю перемогу здобути вона ще не здобута Так, да, ми безумовно ми е, пройшли вже величезний шлях до цієї перемоги і ми однозначно переможемо але ну якби давайте не будемо задовго набіга... За, занадто сильно забігати вперед нам ще дуже-дуже багато всього попереду до перемоги а після перемоги я думаю що ну в принципі я я не вважаю що це буде якась там знаєте я тут загалом більше до оптимізму схиляюся Тобто я думаю що все-таки багато всього стало на свої місця і якщо ми все це витримаємо то ми потім теж собі дамо раду в усіх сенсах зброї Нет, реально як би це не було але просто зброї тому що все решта я вважаю у нас є якщо б у нас було зброї ну там в рази більше ніж є зараз бронетехніки боєприпасів там, літаків і так далі то однозначно було б набагато швидше все це 100%. результатом цієї війни має бути ситуація коли ніякі там промосковські агенти не можуть бути в принципі тому що не буде як такої Московії я вважаю що результатом цієї війни має стати знищення е, російської імперії остаточно е, тому ну поки ця імперія існує ми будемо з нею воювати вона від нас не відчепиться це 100% тому єдиний стратегічний стратегічний стратегічну ціль яку ми маємо перед собою ставити це знищення розпад деконструкція російської імперії поки вона існує можуть бути перерви можуть бути етапи холодної війни якихось затиш але війна буде продовжуватися ну тобто вони не зможуть і не можуть від нас відчепитися поки існує оця імперія скажіть будь ласка чи треба Україні йти далі після перемоги за кордони 91-го року я думаю що нам треба спровокувати військову катастрофу Росії яка завершиться її розвалом чи потрібно буде для цього нам ще туди додатково заходити це вже інше питання але я це не виключаю я вважаю що цілком може бути що на території наприклад там якихось прикордонних областей можуть з'явитися Білгородська народна республіка якась там Кубанська народна республіка і цілком можливо у них з'явиться ополчення яке наприклад буде там, воювати за незалежність цих республік але Україні ці буде. території не потрібні я вважаю що зараз ні тому що вони не готові абсолютно до якоїсь інкорпорації в українську державу нам треба буде після війни дуже багато займатися Донбасом особливо тою частиною яка окупована була з 14-го року нам треба буде займатися Кримом у нас величезні проблеми з демографією нам треба набагато більше населення нам треба щоб українців ставало більше щоб в тому числі українізовувати і ті території тому я вважаю що нам є чим зайнятися а наприклад ідеальний сценарій це розпад Росії на багато десятків незалежних держав маленьких де наприклад частина з них які є прикордонні з нами вони могли б наприклад бути в режимі там якихось особливих торгівельних відносин можливо якихось там культурний вплив український там має поширюватися тобто ну, там умовно кажучи на Кубані мають бути українські школи і так далі і через якийсь час через одне-два покоління цілком можливо вони самі попросяться але зараз ні тому що зараз там більшість це все одно вата так чи інакше така, ну, навіть якщо у них українські прізвища вони повністю вже русифіковані вони повністю заражені російською пропагандою <кій> тому зараз ні але ви знаєте мені здається що розпад Росії він буде настільки стрімкий і кроколомний що коли оцей головна оця імперська трансляція з Москви припиниться то там наступить такий колапс ідентичності що з цим можна буде працювати можливо швидше ніж я це говорю тому що російська імперська ідентичність вони ж нас вважали що ми фейк а виявилося що вони фейк тобто що їх нічого не об'єднуєш це абсолютно фейкова якась населення яке об'єднане хіба що якоюсь ненавистю з телевізора тобто немає якоїсь бази на якій існує їхня ідентичність ну мені здається що випадку коли це все просто розвалиться отак от обвалиться цілком можливо що ці процеси підуть швидше але поки що я думаю якось так чи не виключаєте ви можливості допомоги українських військових для створення цих республік Ну я не думаю що нам треба зараз так далеко і детально про це говорити нам би свою територію всю повністю відвоювати звільнити і повіртеся що буде доволі довго і доволі складно а про це треба буде говорити коли почнуться процеси розпаду в Росії а плюс ну ми ж все одно маємо розуміти що я ж кажу я не бачу сенсу в територіях з нелояльним до нас населенням. який в цьому сенс? тобто я вважаю що нам треба свої території повністю включно з Кримом і Донбасом привести в порядок і нам треба добитися того щоб відбувся колапс Росії а далі будемо думати. проблема не в тому що хтось не знає якусь інформацію знаєте от наприклад там в часи Сталіна можна було приховати якусь інформацію там про якісь репресії про якісь там розстріли да там не знаю ну хоч якось да там не знали наприклад чогось там якісь люди Хоча теж якщо розібратися всі все знали тому що самі писали ті доноси і самі це все робили і, ну, та, та частина яка цим займалася тому я не думаю що є проблема в тому що хтось в Росії не розуміє реально що робить російська армія в Україні що є люди в Росії які думають що Україна сама обстріляє обстрілює житлові квартали і сама знищила Маріуполь просто так бо от, щоб підставити Росію ну чи що там розказують по російському телевізорі я не вірю, що реально в Росії є хоч одна людина, яка дійсно щиро, не, не отак, коли вона це говорить, там, а от щиро всередині вірить, що це правда. Всі прекрасно розуміють, що це суцільна брехня. Всі прекрасно розуміють, що це агресія абсолютно нічим не спровокована, і що це для, з точки зору Росії абсолютно несправедлива загарбницька війна, де вони, постав, де вони ведуть себе абсолютно як відморозки і як злочинці але проблема в тому що для більшості рускіх це нормально і це навіть добре вони хочуть бути такими вони хочуть бути поганими вони хочуть брехати вони хочуть бути вони хочуть от насолоджуватися оце, от як садизм в чистому вигляді так тобто їм це подобається тобто вони настільки століттями пригнічувалися і досі пригнічуються власною державою що єдине що вони можуть де вони можуть відчути свою якусь оцю нібито велич і силу це коли вони принижують ще когось коли вони знущаються над ще кимось коли вони брешуть комусь і так далі тобто їм ну насправді от в чому суть що нам здається що багатьом людям здається що проблема в тому що вони чогось не розуміють а проблема не в цьому проблема в тому що їм так подобається це для них ок тобто вони хотіли що робила Росія всю свою історію вела загарбницькі війни знищувала цілі народи зовсім недавно що вони робили в Чечні вони просто вбивали там, там реально від, от там реально відбувся масовий геноцид там просто вбито було сотні тисяч людей абсолютно більшість з них це люди які просто там жили які навіть у руках зброї не тримали що робила радянська армія в Афганістані ну, Знову ж таки це навіть в Україні сьогодні не дуже популярна тема але реально скільки там там ну цифри жахливі да так злочинів які там робила радянська армія я мовчу про другу світову війну там я мовчу про історичні якісь речі більш глибокі тобто це ї, це їхня сутність вони так себе завжди поводили вони завжди були такими нічого не змінилося з часів Івана Грозного нічого не змінилося тобто і в зданні святого... подивіться навіть як вони відносяться до власних правителів до тиранів кривавих маньяків Івана Грозного Петра І до Сталіна вони ставляться з і повагою до тих хто хоч трошечки намагався не то щоб навіть там якось пом'якшити але просто був недостатньо ефективним в людожерстві назвемо це так вони їх зневажають вони кажуть слабаки абсолютно вони їх не люблять тобто тому в цій ситуації мені здається що це не проблема там донести до них якусь інформацію проблема в тому що їх в принципі ця базова настройка вона абсолютно ну от саме така вона налаштована на такий підхід тому єдиний спосіб цим покінчити це деконструкція Російської імперії це якби зміна парадигми взагалі тобто має бути замість цієї Російської імперії багато нових незалежних держав кожна з якої буде своя ідентичність і вона буде якось потім уже давати цим собі раду поки існує імперія ще розкажу нічого не зміниться буде війна вони будуть все одно на нас нападати тому що це сутність імперії імперія не може діяти по-іншому і тому я думаю що це взагалі не питання Uh, якоїсь недоінформованості більше того я вважаю що розвал Росії почнеться тоді коли вони uh, скажуть що наш цар слабак не тоді коли вони скажуть що наш цар занадто жорстокий тиран який нас притісняє який вчиняє там військові злочини і так далі Ми байдуже нас навпаки їм це подобається а от коли вони побачать що так він війну програє ну от якби от як Ніколай II. от він чому втратив Владу, тому що він не міг виграти війні. Ну, одну програв російську японську а потім Першу світову не міг перемогти. І сказали, ну поганий цар, він не може виграти війну. Тому я думаю, що це реальний шлях початку розвалу Росії, що перша серйозна заворуха у них почнеться не тоді, коли вийдуть якісь російські гуманісти, яких ми так і не побачили за цей рік війни, і скажуть, Боже, що ж твориться? А коли вийдуть якісь ще більші відморозки, ніж Путін, і скажуть: слухай, ну ти що ти неправильно все робиш? Треба якось ми ж мали бути в Києві за три дня а ми тут бахмут не можемо взяти рік так що давай напевно поставимо когось іншого і от тоді запуститься процес там якоїсь громадянської війни протистоянь сварок і так далі які завершаться їх остаточним розвалом це більш реалістичний сценарій я думаю що хороший русский це той хто вже фактично не русский ну тобто якщо він ще русский то він навряд чи може означати хороший тому що сама ідентичність побудована на неврозі на е, садизмі на імперстві це просто прошито в крові тому що вся їхня там, література е, вся їхня культура вона вся цим пропитана ну той же Пушкін він же абсолютний російський шовініст і імперіаліст почитати його вірші багато з яких вони просто просякнуті там під цим просто Путін Сталін підписував себе під цими віршами а це їхній там головний поет і я прекрасно розумію що вся російська культура вся російська ідентичність вона цим пропитана тобто бути русським, от прям рускім і, і при цьому там не відмовившись від цієї ідентичності стати для нас хорошим напевно це неможливо задача ну можливо я думаю що це стосується хіба що тих людей які взяли в руки зброю зараз воюють за нас або тих які там під, підпалюють військомати в Росії але мені теж здається що це роблять не зовсім уже русські да? тобто це роблять люди які або усвідомлюють себе приналежними до якихось інших національностей які зараз є окуповані Росією або це ті хто асоціює себе я не знаю там вже з чимось іншим не з Московією, скажімо так не з московством тобто вони Можливо, ще і називають себе русскими, але вони, напевно, себе асоціюють уже не з Московським царством і не з Російською імперією. Тому в контексті хороших русських, я вважаю, що це дуже небезпечний концепт. Чим він небезпечний? Особливо, коли його пхають в український простір. Коли нам показують якихось людей, дуже часто сумнівних, які допускали дуже часто антиукраїнські вислови, які там могли бути навіть там прихильниками Путіна в певний момент і так далі і так далі а зараз вони з тих чи інших причин знаходяться десь в Європі чи просто десь на Заході і там критикують Путіна і при цьому їх засовують в український інформаційний простір ледь як не як моральних авторитетів на яких нам треба рівнятися це дуже небезпечно тому що це по-перше знову ж таки малоросійство що от малоросу все одно треба якогось большого брата хай навіть ліберального опозиціонера но з Росії щоб от він якби показав що ви молодці ви все правильно ділаєте от він не може сам бути для себе авторитетом він не може знайти авторитетом своїх героїв яких зараз в Україні тисячі так десятки тисяч йому треба якогось от руского хорошого який скаже що от я за Україну І він буде плакати від щастя що от нашовся такий русский який любить Україну але при цьому цей русский буде далі проповідувати що не знаю там Кримний бутерброд або він скаже про те що все хорошо але все ж таки е, Україна теж там могла би і по-другому себе вести і от ваша вся українізація ненужна і плюс іще і саме небезпечно це коли те що в принципі роблять більшість оцих ліберальних опозиціонерів російських які не діють в Росії вони з Росії виїхали на Росію вже впливу ніякого не мають особливо а все що вони зараз говорять вони ходять по європейським різним е, там інституціям і кажуть що і в Україні ведуть якусь медіа активність і кажуть що от проблема тільки в Путіні от русські вони хороші от це не російський народ винен це не російська культура винна не треба відміняти там Чайковського Пушкіна і так далі не треба забороняти русським там вводити санкції і так далі тому що проблема тільки в одному Путіні от Путін поганий але ж от русські вони непогані і тому якби це дуже небезпечна теза тому що вона веде знову до того самого що ми не зробимо правильні висновки а це по-перше а по-друге це ще ж і певний практичний момент от оскільки вже було цих історій коли хороші русські вони там починали там казати що от там, тези на кшталт, русські солдати теж жертвують цієї війни, давайте соберемо гроші, щоб купити русським мобілізованим нещасним там, носки, тому що їм же там холодно в окопах і так далі. Тобто все одно, або ти на тій стороні, або на цій. І якщо ти залишаєшся русським, ти все одно будеш сприймати оцю орду, яка зараз нас знищує, як по суті, хай на якихось не дуже правильних, але все ж таки своїх і це буде проскакувати Тобто тут, тут чітко або ти маєш повністю порвати Тобто механізм да є якщо ти повністю пориваєш з Московію з Росією з імперією з російською ідентичністю імперською якщо ти перестаєш по суті себе вважати частиною цього всього там береш в руки зброю йдеш воювати за Україну Да от це можна сказати хороший рускій но він напевно вже не рускій як на вашу думку викорінити оце малоросійство з української спільноти малоросійство викорінюється лише такими от жорстокими і кривавими уроками які нам дає історія інших шляхів як виявилося немає тому що для мене це все було очевидно для Свободи це все було очевидно ми десятиліттями розказували все от хто така російська там не знаю хто такі що таке російська церква в Україні да яку загрозу вона несе там чому треба зняти там пам'ятники Леніну да чому треба там поширювати українську мову і тиде і типе, і дуже багато інших речей і раніше там 10 років назад 20 років назад це все сприймалося як щось таке дуже мало значимо сьогодні ніби більшість людей вже з цим погодилось але якою ціною ціною щоб от сталося от те що сталося але знову ж таки я тут не виню людей я не кажу що там ну, так історично от ми от були травмована нація ми пережили геноцид ми пережили величезну русифікацію ми ще дивом лишилися існувати як народ після того що сталося зокрема в 10 столітті я вважаю що ми в цьому плані навіть дуже швидко відроджуємося тому я вважаю що ну просто головне це знову ж таки потім не схибитися у шляху і не почати знову заходити собі якісь хороших русських і робити з них культ я просто от скажу ще про хороших русських завершуючи тему от е, на початку 20-го століття е, хорошим русским був Ленін тому що тоді був цар, який був поганий русський для українських для багатьох українських інтелігентів інтелектуалів Цар був злом виправдано очевидно але приклад Ленін був не таким поганим навіть хорошим тому що Ленін що казав проти царизму за демократію за права людей за право нації на самовизначення проти російського шовінізму Ленін виступав писав роботи наскільки поганий російський шовінізм як треба українцям дозволяти мати свою мову державу навіть і так далі і чим це закінчилось що потім робив Ленін а він був хорошим русским. ну тобто він все говорив от те що хотіла чути тодішня українська там ліберальна інтелігенція а виявилося все зовсім навпаки потім все одно він почав робити те саме що робив цар, тільки ще гірше тому от не треба створювати собі цих кумірів у нас свої герої і нам не потрібно сюди пхати ніяких е, е, тих хто буде нам щось там розказувати якщо ви опозиція в Росії давайте робіть в Росії спаліть воєнкоманду не хоч не можете на мітинги виходити виходьте в збройне підпілля вперед ну ми ж е, розуміємо що ну, це просто їхні виправдання да, що вони там розказують що ми там нічого не можемо Ну, не можете значить мовчить тоді ми можемо от ми взяли в руки зброю захищаємо свою країну ви не можете боротися з Путіним ну і давайте нам порад без вас розберемося. не знаю не, не готовий сказати ну були щасливі моменти але е, знову ж таки е, навіть коли ти там приїжджаєш з ротації там до Києва ідеш там по, по рідній вулиці зустрічаєшся з близькими людьми все одно в тебе в голові сидить війна ти все одно розумієш що як би тобі зараз добре не було тут в цей момент все одно там пройде якийсь час і ти повернешся знов туди і це не то щоб хтось там не хоче тут навпаки якби це ми заради цього і прийшли але ти зосереджений на іншому і ти не маєш права там повністю розслабитись і не думати про все це і так далі. Все одно це є всередині. Тому я відкладаю великий момент великого щастя на перемогу. Але при цьому я скажу, я загалом вважаю, що в тому плані, що я зараз є серед своїх побратимів, і я роблю те, що маю робити, як українець, як чоловік, я щасливий. Було ну, для мене це очевидним і зараз є очевидним. насолоджуватися щасливим життям в вільній країні це якщо дуже загально і дуже пафосно але планів дуже багато планів дуже багато і в особистому плані особистого життя і в плані публічних якихось справ і планів і задач які перед я перед собою ставлю але знову ж таки Зараз всі сили всі емоції всі плани треба навколо одного наблизити перемогу а потім потім буде тиждень не знаю місяць жорстокої поятики і розбудова країни тобто ви плануєте змінювати майбутнє країни після перемоги після перемоги після гулянки наступить момент розбудови України. Дякую. Я мрію поїхати, не знаю, на відпочинок після війни, після перемоги поїхати кудись спочатку на Черкащину, на Дніпро, а потім поїду кудись на море. Українська мова це це база найбільший страх безцільно прожити життя Бахмут це наш Варден свобода найголовніше в житті Росія бочка з токсичним лайном Україна місце де мені найкраще в світі я бажаю всім українцям е зберігати нашу унікальну національну єдність якої у нас в історії ніколи не було а зараз вона у нас є так що цінуємо це зберігаємо нашу унікальну єдність кожен на своєму місці має бути максимально корисним для перемоги е і пам'ятайте що як би складно не було в будь-якому разі ми переможемо і всі ми вже зробили пройшли великий шлях головне не зупинятися йти вперед і кожен день просинатися засинати з однією думкою що я планую зробити сьогодні для перемоги і що я в кінці зробив сьогодні для перемоги от тоді це станеться якомога швидше і ми будемо жити в чудовій вільній абсолютно неймовірній країні і ми цю країну передамо своїм дітям і онукам і будемо щасливі.